Доброго дня, мене звати Юрій і я радий вітати вас на каналі компанії Мебліхіт. Зняти це відео нас спонукали певні обставини. Справа в тому, що магазини компанії Мебліхіт працюють вже значний час. Але в телефонних дзвінках наших клієнтів прослідковується тенденція такого плану, що не всі знають, яким чином добратися до магазинів нашої компанії. Тому цим відео ми розпочинаємо серію коротких відеооглядів, у яких розглянемо місце розташування наших магазинів, а також, яким чином ви можете зручно до них добратися. Забігаючи наперед, скажу, що у Львові є 5 магазинів нашої компанії. Це магазин по вулиці Володимира Великого, 59Б, у будівлі Нового Цуму, магазин на Червоної Калини, 81, кінопалац Довженка, магазин на Джорджа Вашингтона, 17Б, навпроти торгового центру «Метро», Магазин по вулиці Городоцька, 53, навпроти церкви Анни та магазин у місті Винники по вулиці Галицька, 29, навпроти міської ради. Всі ці магазини розташовані у зручних для доїзду місцях. Це зроблено для вашого комфорту та зручності. Підписуйтесь на наш канал. Буде цікаво!